Tarkastellaan tässä videossa yhtä paineen keskeistä ominaisuutta, eli sitä, että paine on skalaari. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että paineen suuruus ei riipu mitenkään siitä, mikä on sen pinnan orientaatio, johon paine vaikuttaa. Eli jos me ajatellaan esimerkin kautta, tarkastellaan painetta jossain tietyssä avaruuden pisteessä, niin se paineen suuruus ei riipu mitenkään siitä, että onko pinta pystysuorassa vai vaakasuorassa, tarkastellaanko pinnan yläpintaa vai alapintaa. No me ei luonnollisestikaan hyväksytä sitä, että asiat tippuu meille taivaanlahjana, vaan me halutaan jotenkin perustella itsellemme, että asia todellisuudessa on näin. Ja lähdetään liikkeelle tarkastelmaan vähän tätä meidän geometria, mitä me tarkastellaan tässä ongelmassa. Eli johto perustuu siihen, että me erotetaan tuosta fluidista tällainen prismaattinen fluidialkio. Tässä on sen poikkileikkaus. Näin. Ja oletetaan nyt sitten, että tämän fluidialkion syvyys tässä paperia vastaan kohti suorassa suunnassa on yksi. Eli tarkastellaan tilannetta niin kuin yksikköleveyttä kohde. Ja se, miten tämä johto etenee, on se, että me lasketaan, mitkä ovat voimat, jotka vaikuttavat tuohon kyseiseen fluidialkioon. Ja osoitetaan sitä kautta, että kun tämä fluidialkio kutistuu pieneksi pisteeksi, niin voimatasapainon kautta niin näiden voimien jotka vaikuttaa tänne ykköspinnalle, kakkospinnalle, kolme, kolmospinnalle. Ee, täytyy olla yhtä suuria, tai itse asiassa siis paineet, jotka niillä pinnoilla vaikuttaa. No, lähdetään liikkeelle katsomalla vähän tätä koordinaatistoa ja, ja tota määritelmiä, mitä tähän liittyy. Eli meillä on tässä nyt sitten koordinaatisto määritetty niin, että meillä on täällä x-akseli tuonne vaakasuuntaan ja sitten meillä on y-akseli osoittaa tuonne suoraan ylöspäin. Lähdetään liikkeelle nyt sitten tarkastelemalla, että mitkä on pinnan normaalit, koska niin kuin muistetaan, niin painevoima liittyy siihen, että meillä on paine, pinnan suuruus ja sitten normaali vektori, koska painevoima vaikuttaa aina pinnan normaalivektorin suuntaan. Eli nyt sitten täällä ykköspinnalla, niin meillä pinnan normaali osoittaa tuohon suuntaan, sitten kakkospinnalla pinnan normaali osoittaa tuohon suuntaan, ja kolmospinnalla niin pinnan normaali osoittaa vinosti tuonne ylöspäin. Ja nyt tässä siis ö, oleellista on se, että virtausmekaniikassa, niin kun me tarkastellaan tuommoista fluidialgiota, niin normaalivektorit osoittaa aina ulos siitä meidän ö, tarkastelu -fluidialueesta. Nyt jos me katsotaan sitten komponenttimuodossa, että ö, mitä nämä normaalivektorit on, niin jos me ollaan täällä pinnalla 1 niin silloin me nähdään, että tämä normaali vektori osoittaa itse asiassa tänne negatiivisen x-akselin suuntaan, ja kun normaali vektorin pituus on, on yksi, niin me voidaan kirjoittaa silloin tuo normaali vektori tuolla ykköspinnalla ihan muodossa, että se on miinus i, eli se vastaa siis tuota tuolla. Sitten täällä kakkospinnalla nähdään, että se osoittaa tuonne negatiivisen y-akselin suuntaan, ja silloin luonnollisesti, kun sen pituus on jälleen kerran yksi, niin se... Ää, n kakkosvektori on muotoa miinus j, eli se vastaa nyt sitten käytännössä tota vektoria tuossa. No, tämä kolmospinta on nyt sitten vähän hankalampi, koska täällä tämä vektori on vinossa, mutta äh, tuo nyt menee perustrigonometrialla, eli meillä täällä itse asiassa tämän äh, pystyakseliin, ja sitten tämän vektorivälinen kulma alfa on täsmälleen sama kuin tämän meidän prismaattisen elementin kärkikulma täällä. Eli nyt jos me lähdetään jakamaan tätä sitten kahteen komponenttiin, eli y-akselin suuntaiseen komponenttiin ja x-akselin suuntaiseen komponenttiin, niin me voidaan trigonometrian perusteella määrittää nyt sitten, että tämä x-komponentti täällä on yhtä suurta kuin tämä vektorin pituus, joka on siis ykkönen kertaa sitten tämän kulman ää, sini. Eli me saadaan tänne nyt sitten tämä ää, sin alfa kertaa i, ja sitten vastaavasti tämä pystykomponentti saadaan niin, että meillä on tässä tämä hypotenuusan pituus, joka on ykkönen, ja kerrotaan sitten tuolla kulman kosinilla, niin me saadaan tästä tämän vektorin pituus. Eli pystykomponentiksi saadaan silloin tämä kosini alfa kertaa j, ja se vastaa nyt sitten tätä meidän kolmosvektoria täällä. No kuten todettua, niin tämä meidän johto perustuu siihen, että me tarkastellaan tämän kyseisen fluidialkion voimatasapainoa, eli... Tarkastellaan sen Newtonin toisen lain kautta, Newtonin toinen laki, f on ma, eli meillä on täällä toisella puolella tuohon fluidialkion vaikuttavat voimat, ja sitten toisella puolella on sen fluidialkion massa ja sen fluidialkion mahdollinen kiihtymys. Tota, Katsotaan nyt sitten, että mitä voimia tähän fluidialkion kohdistuu. Siihen itse asiassa kohdistuu nyt sitten neljä voimakontribuutiota. Eli meillä on nyt kolme pintaa täällä, joihin vaikuttaa painevoima. Ja sitten meillä on tuolla toi fluidialgeon massasta johtuva painovoima tai paino. Eli jos me piirretään tänne nyt sitten näitä voimakontribuutioita, muistetaan, että paine on aina puristava voima, niin täällä ykköspinnalla silloin meillä vaikuttaa ää, painevoima tohon suuntaan, kakkospinnalla meillä vaikuttaa painevoima tohon suuntaan, kolmospinnalla meillä vaikuttaa painevoima tohon suuntaan, ja nyt sitten meillä on täällä tämä gravitaatiovoima, joka vaikuttaa suoraan alaspäin. No lähdetään sitten yksinkertaisesti kirjoittamaan Newtonin toista laki tolle tuolle fluidialkiolle. Eli tota, Täällä meillä on tämä voima, ja nyt sitten kerätään siihen vaan voimakontribuutiot. Eli kolme paine, painevoimaa ja sitten painavoima. Nyt jos lähdetään liikkeelle siitä pinnasta yksi, Muistetaan, että paine on aina puristava voima, jolloin painevoimaan tulee aina tuo miinusmerkki tuonne eteen. Eli tässä tapauksessa pinnalla yksi meillä on nyt sitten paine yksi. Sitten tarvitaan sen pinnan pinta-ala. No, niin kuin sanottua, niin se syvyys on ykkönen, eli se ei näy tässä mitenkään. Mutta siis jos me katsotaan tuota ykköspintaa, niin ykköspinnalla niin oletetaan, että tämä infinitaismillaisen fluidialkion pituusmitta äh, täällä on delta y. Se tulee siis tuohon noin. Ja sitten... Siinä meillä onkin paine kertaa pinta-ala, yksi kertaa delta y, ja nyt sitten täytyy huomioida vielä se voiman suunta. Ja tässä tapauksessa nyt sitten se meidän pinnan normaali, niin kuin muistetaan, niin pinnan normaali osoitti täällä tänne negatiivisen x-akselin suuntaan. Eli se kontribuutio on silloin miinus i. Eli se saadaan nyt tuonne sitten miinus i. sitten jos katsotaan tämä kakkospintaa, jälleen kerran. Meillä on painevoima, eli miinus p2, ja sitten tarvittaessa taas se pinta-ala. No muistetaan, että se syvyys on se ykkönen, ja sitten tämä mitta, pinnan kaksi mitta tässä suunnassa on delta x, eli täällä tämä pinta-ala on yksi kertaa delta x, saadaan tänne siis, meillä on p2 kertaa delta x. Ja nyt sitten piti huomioida vielä... Taas se tota, äh, pinnan normaalin suunta, ja tässä tapauksessa nyt sitten pinnan normaali osoittaa tänne äh, negatiivisen y-akselin suuntaan, eli se on miinus j. Ja tästä me saadaan sitten tänne tämä p2 kertaa delta x miinus j. No, sitten on tuo kolmas pinta, ja tuo kolmas pinta nyt on sitten jälleen kerran vähän haastavampi, koska se on äh, meillä tämmöinen vinopinta. Mutta jälleen kerran, koska kyseessä on painevoima, niin meille tulee tänne tämä miinus p3. Mutta nyt meidän täytyy sitten katsoa tarkkaan, että mikä tämä pinnan pituus täällä on, tai pinnan pinta-ala. No se on, syvyys on jälleen se ykkönen, mutta nyt jos me lähdetään katsomaan sitten, että mikä on tämän mitta. Se sana jälleen kerran trigonometria avulla, eli nyt jos me otetaan täältä vaikka tämä mitta, ja me tunnetaan tuolta toi kulma, niin tämän hypotenuusan, sitten tämän kateetin välinen äh, trigonometrinen funktio on kosini, ja sitä kautta me saadaan kirjoitettua, että tuon suoran pituus on itse asiassa delta x per kosini alfa. Se voi itse paperille kirjoittaa ja yrittää katsoa, että äh, saako saman tuloksen. Se on helpointa kirjoittaa niin, että kirjoittaa kosinin määritelmän sen äh, hypotunuusan ja kateetin avulla ja ratkaisee sieltä sitten sen hypotenuusan pituuden. Ja sitten pitää huomioida ne ö, normaalin ö, komponentit, eli normaalin suunnan, mutta sehän me oli laskettu täällä aikaisemmin, eli tässä on meidän tämä n kolmosen määritelmä. Siellä toi x-komponentti on alfa ja sitten toi y-komponentti on toi alfa. Eikä tarvitse tehdä mitään muuta kuin ö, sijoittaa toi nyt sitten tänne meidän ö, kolmanteen voimakontribuutioon. No sitten meillä on se painovoima siellä vielä, ja painovoimahan me saadaan laskettua niin, että me otetaan toi on tilavuus. No on tilavuus tässä tapauksessa on se yksi, joka on se syvyys, kertaa sitten toi meidän poikkipinta-ala. Poikkipinta-alahan nyt, jos me katsotaan tuota kuvaa tuolta, niin tässä on kolmio. Sen yksi sivu on delta x, yksi sivu on delta y, ja tämän pinta-alahan on puoli kertaa näitten kahden sivun tulo. Eli käytännössä siis täältä tämä puoli kertaa delta x delta y. Okei, okay, me tarvitaan massa. Massa on siis tilavuus kertaa tiheys, eli saadaan toi tiheys tonne, ja sitten kertaa putoamiskiihtyvyys g. Ja nyt sitten, koska se voima vaikuttaa, painovoima vaikuttaa alaspäin, niin tänne tulee sitten tämä miinus, ja sitten kun se odostaa tuonne y-akselin suuntaan, niin saadaan toi j-komponentti tonne. Tässä on nyt siis meidän lain, toi vasen puoli, ja nyt sitten oikealle puolelle kirjoitetaan vain massa kertaa kiihtyvyys, mutta sehän on terminä analoginen sitten tämän meidän painovoimatermin kanssa, eli me tarvitaan sinne sen fluidialgion massa, no se oli se ä, puoli kertaa delta x, delta y on se tilavuus, se kerrotaan tiheydellä, saadaan massa, ja se kerrotaan sitten jollain tuntemattomalla ä, kiihtyvyydellä, joka on tässä nyt sitten vektori. No seuraavaksi me hajotetaan nyt sitten tämä meidän voima kahteen komponenttiin, eli x-akselin suuntaiseen komponenttiin ja y-akselin suuntaiseen komponenttiin. Eli nyt sitten, jos me katsotaan pelkästään x-akselin suuntaisia komponentteja, niin me poimitaan täältä nämä termit voimasta, missä meillä on tämä i, se on tuossa noin, ja sitten täällä on tämä toinen kontribuutio. Loput noista kontribuutioista on y-akselin suuntaa. Eli katsotaan, mitä meille sieltä jää. Meillä on siellä miinus p1, delta y, miinus i, siellä on miinus miinus, me saadaan silloin tänne ää, meille termi pi delta y, siellä miinukset kumovat toisensa. Sitten meillä oli toi, ää, toinen termi, joka liittyy siihen, eli tuolta, meillä on siellä miinus p3 delta x kosini alfa ää, sin alfa, ja sitten tuolla on toi i. Okei, mitä meillä täällä on? Meillä on ää, miinus plus, siitä jää nyt sitten miinus, Meillä on delta x, mutta sitten meillä on täällä sini alfa jaettuna kosinilla. Mutta sini alfa jaettuna kosinilla, sehän on tangentti alfa. Eli me saadaan tänne nyt sitten tämmöinen termi kuin miinus p3 delta x tangentti alfa. No nyt sitten jos me katsotaan, että ä, miten me voidaan kirjoittaa toi tangentti alfa, tangentti alfa saadaan laskettua niin, että sehän on täällä tämän sivun pituus jaettuna nyt sitten tämän sivun. No tämän sivun pituushan täällä on delta y, tämä pystysivu, ja sitten tämä vaakasivu on delta x. Eli tangentti alfa on käytännössä siis delta y jaettuna delta x. Me voidaan se nyt sitten sijoittaa tuonne meidän lausekkeeseen tänne tangentti alfan paikalle, eli delta y per delta x. No meillä on tuolla delta x. Meillä on tuolla jaettuna delta x, eli ne kummoa toisensa. Me saadaan silloin täältä sitten p1 delta y miinus p3 kertaa delta y. Toisella puolella mikään ei muutu. Otetaan täältä vaan tästä kiihtyvyyskomponenttista, toi x-komponentti. Eli tonne tulee meille nyt sitten toi ax. Jos me katsotaan nyt sitten... Eli tosiaan, niin täällä on P1 delta y, ja nyt sitten täältä tuo delta x että me kumoutu, jolloin tänne tulee sitten miinus P3 kertaa delta y. Me voidaan ottaa siitä nyt sitten delta y yhteiseksi tekijäksi, ja saadaan tänne kirjoitettua tää muodossa P1 miinus P3 kertaa sitten delta y. Okei, mutta tässähän nyt sitten sekä vasemmalla puolella että oikealla puolella esiintyy delta y, eli jos katsotte, niin tuossa on delta y. Sitten tuolla on vastaavasti delta y, ne saadaan supistettua pois. Meille jää silloin tänne vasemmalle puolelle p1 miinus p3, ja sitten oikealle puolelle jää delta x kertaa rho a per a. No Kirjoitetaan sitten ihan vastaava tuossa y-akselin suunnassa. Lähdetään katsomaan, että mitä teillä, meillä täällä voimassa oli nyt sitten y-akselin suuntaa. Meillä on täällä on miinus j, ja tuolla on sitten toinen j-kontribuutio. Eli nyt sitten, jos me lähdetään katsomaan, mitä tuosta nyt sitten tulee. Meillä on täällä miinus, miinus, eli me saadaan silloin p2 kertaa delta x kertaa j. j tippuu pois, koska me ollaan automaattisesti tarkastelemassa nyt sitten tätä y-akselin suuntaista komponenttia. Eli me saadaan se tonne, Ja sitten toisesta termistä me saadaan p3 delta x Täällä on jaettuna kosini alfalla, mutta tuolla on kertaa kosini alfa. Kosinia alfat menee päittäin, eli silloin meille tulee tänne yksinkertaisesti miinus p3 kertaa dx. Sen lisäksi nyt tässä y-suunnassa sitten se, missä on myös j-komponentti, on tuo painovoima. Eli se täytyy myös huomioida, mutta se nyt sitten siirtyy sellaisenaan tuonne meidän y-suuntaiseen voimaan. Eli sinne tulee miinus puoli kertaa delta x delta y rho g. Ja sitten meillä tuolla vasemmalla puolella, sorry oikealla puolella on se kiihtyvyyskomponentti ja kiihtyvyyskomponentit otetaan nyt sitten vaan se Y-suuntainen kiihtyvyyskomponentti. Siivotaan tätä muotoa nyt sitten hieman. Eli tota, siirretään nämä tilavuusvoimat molemmat tänne oikealle puolelle, otetaan täältä tämä painovoima ja sitten meillä on tämä inertiavoima. Siirretään molemmat tonne oikealle puolelle ja jätetään painevoimat tuonne vasemmalle puolelle. Eli silloin me saadaan tänne vasemmalle puolelle p2-p3 kertaa delta x, ja sitten me voidaan ottaa täällä oikealla puolella yhteiseksi tekijäksi tuo puoli kertaa delta x delta y rho, eli se on nyt sitten se fluidialgion massa, ja sitten pistään tänne sulkuihin nämä meidän kiihtyvyyskomponentit. No, tässä havaitaan taas ihan sama juttu, eli meillä tässä nyt Molemmilla puolilla esiintyy toi delta x, se voidaan jakaa sieltä puolittain pois, jolloin me saadaan sitten tuonne vasemmalle puolelle pelkästään p2-p3. Ja nyt sitten se, mitä meille jää tänne oikealle puolelle, on tuolta toi delta y, meille jää toi tiheys, sitten meille jää nuo kiihtyvyyskomponentit ja sitten jakajaksi jää tuonne toi kakkonen. Me ollaan nyt saatu sitten jahduttaa tuosta Newtonin toisesta laista kaksi yhtälöä, jotka sitoo noita paineeroja ja sitten noita kiihtyvyyskomponentteja. Eli meillä on täällä tämä p1 p3 on jotain ja p2 p3 on jotain. Nyt on oleellista huomata, että molemmissa näissä yhteyksissä esiintyy täällä tämä joku infinitesimaalinen mitta, eli tuolla esiintyy tuo delta x ja sitten täällä esiintyy tuo delta y. Nythän meitä kiinnostaa sitten se, että miten paine käyttäytyy pisteessä. Eli silloin kun tuo infinitesimallinen fluidialkio kutistuu pisteeksi, ja silloinhan meillä delta y menee nollaksi, mutta itse asiassa myös delta x menee nollaksi. Tässä nyt muistiinpanoissa ei ole huomattu kirjoittaa sitä delta x. Ja nythän käytännössä sitten, jos te mietitte, että mitä tässä tapahtuu, delta x menee nollaksi, täällä muuto vakiotermejä, silloin käytännössä tämä termi menee nollaksi. Jos täällä delta y menee nollaksi, tämä termi menee nollaksi. Eli käytännössä, mitä me saadaan tästä nyt sitten tulokseksi, on se, että kun tuo fluidialkio kutistuu pisteeksi, niin tämä p1-p3 on yhtä kuin nolla ja p2-p3 on yhtä kuin nolla. Eli käytännössä siis silloin se tarkoittaa sitä, että meillä p1 on yhtä kuin p3 ja p2 on yhtä kuin äh, p3. Eli me voidaan kirjoittaa se silloin kokonaisuudessa muodossa P1 on yhtä kuin P2 on yhtä kuin P3. Eli käytännössä siis jokaisella noilla pinnalla, riippumatta niiden suunnasta, vaikuttaa täsmälleen yhtä suuri paine. Ja tämä siis osoittaa meille, että tuo paine on skalaari ja sen suuruus ei riipu siitä ää, pinnan orientaatiosta, johon se paine vaikuttaa.